Karibu sana kipenzi chako Bora cha Daniel Chuu TV sawa kusubscribe, kucomment na kushare katika YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata zile info na update za kiburudani kabisa. Ukiona enjoy hapo hapo ulipo. Gobas, I am Chief Joe, public international presenter chief mtanishati mmoja. Karibu tikusimulie habari za kiburudani za kuandalia siku ile ya Chuyu TV. Stori ya kwanza ni na Mus pili Vali Boy, na ya tatu ni na Mus <coughs> na mm, msanii official designer Nyani Ze kwamba King Music of Bongo Flava na msanii bora anayekuimba kwa wasanii kwake na kuna msanii kama King Kiba. Hayo ameongea kupitia Insta story ya anazungumza na mashabiki zake akasema Al-Kiba ndiye bora kama unabisha basi una kitimamu. Ameongea na kuzujua na kuzua mjadala mkubwa sana kupitia class wake wa Insta story mashabiki waka-comment mbalimbali. Akasema bana maona watu mambo ya yeah msanii mwana mwana hapa ndelea kusema na kusema yeye ni wa kiki Tanzania. Kama hea, umarufu, mlefusa, na ah, kama na kiki hiyo zinampatia maarufu. Na kiki ndio zinampatia mpunga mrefu sana bana ama Na kiki ndio unafanya panga na nyimba Na kiki ndio aishi na kali kali kabisa na pia wanasema ama warapa. Baada stori ya pili namhusu Levan Moui, CEO of Nestlewood Music bana CEO of Nestlewood Music angashikwa mashabiki zake nafasi wake wote duniani kwa support kubwa alopatia kwa makaou baada ya kuchukua mafanikio makubwa kuchukua tu sita kuingia katika zile stream bora sana afrika Zanizo oh, mmoja kati ya sania ambao umetazamwa sana mjini YouTube yeye yeah, akiwa akiwa mwena diamond pekee yake kwa hiyo ni mmoja wa mafanikio makubwa sana upande mwaka huu pia yeah, msemaji wake Mr. Pimbikasema kuna msamika babani boy sasa hivi bana Vanboy kupitia kwa soko ya Instagram anashukuma mashabiki zake wote na anashukuru kwa sababu nyinyi ambao mfanya chikuto za sita bila wenyewe asingekuo hapa ameingia Sea of Nest Level Music pia kazia kwamba msanii wake kutoka Nest Level Music Mark Voice 2023 tutakuwa ni track after track na nategemea kuongeza baadhi ya sani ili kukuzwa Nest Level Music na kuendelea kuasania kuwasaidia baadhi wasanii. Kumbuka sasa ameenda kumweongeza nguvu Mack. Mapovkali kupitia ya Mapopo Livings ambao kijana sasa hivi ameongeza kule viewers na subscribers kupitia baada ngoma na msanii huyo, anaitamba CEO of Next Level Music, Leyvan Boy. Oy, boy kapata mafanikio makubwa sana ndani ya mwaka huu. Kumbuko tuko kwa mwishoni saa hii. Ngoma yake imepiga huko Madrid City Real Madrid City kwa every birthday year Benzema kumwish. Kwa hiyo ni mchezaji mmoja wasania ambao panafiki makubwa sana ndani ya mwaka Levan yake wataa manangoma yake ni mbana sio wasafi diamond platinum sio. good shock viwanja inatamba sana kila kona. Bas ya tatu na ya mwisho tu hii konta mtoto toka mazese bana e, kupitia kulaswa wa instagram pia ame kwamba mwaka wake bora sana mwishoni kabisa kimalizia baada ya ngome yake champion ambayo mimba na Neomitegu kufanya vyema kabisa na mashabiki wakaipokea watu wake enjoy nayo watu wake fly nayo ameendelea kuwashukuru mashabiki zake nafasi yake wote kusapport kubwa alompatia kupitia track sasa maisha imeisha kwa mazuri anapata endorsement anapata anapata mkwanja mrefu kupitia YouTube Boomplay kwa hiyo ameshukuru ampata fund based pia anaongeza na shows kapata kupitia ngoma yake ya Championi ambaye natamba sahi kila kona kwa sababu ni inspiration song ambayo inaambia vijana usikate tamaa chumba kimoja na dada na kaka bongo track ambayo limesaidia basi vijana sahi kukuza na kuboresha maisha yao asante sana kwa kuendelea kutizama Chief Chuyu TV mimi mean, Chief Joe as public international presenter kwa niko akusogezea ambazo mbazo zimetrend bongo Tanzania na hii story Nikwambia tu ishi ndoto zako na ndoto zako ni bora kabisa. Thank you kwa CEO Chuyu TV. Chuyu. Naam tena time